أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليله القدر خير من 1000 شهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ اللہ زین عامن علیہ وسلم تسلیمہ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ پچھلے دنوں جو ایک ویڈیو کے ذریعے پیغام آپ تک پہنچایا تھا اس میں ایک صاحب ہیں چودھری محمد ندیم سامل صاحب اکاڑا سے انہوں نے سوال کیا کہ شب بارات جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا آپ کو یہ شب برات کو شبِ برات کیوں کہا جاتا ہے اور یہ شب برات کیوں ہیں تو وہ میں نے وضاحت کرنی تھی اور انہوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شبِ بارات کیوں ہوتی ہے اور کس لیے ہوتی ہے اور اس کو شبِ برات ہی کیوں کہا جاتا ہے اس کا نام شبِ برات کیوں ہے تو عربی گرامر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شب کا مطلب ہم بھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اس میں بھی اردو زبان میں بھی شب کا مطلب رات ہی ہوتا ہے اور برات کا مطلب قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا برا عت الم بن و رسولی تو برات کا مطلب اصل جو ہے لفظ جو ہے وہ ہے براعت برات نہیں ہے براعت لفظ ہے اور براعت کا مطلب جو ہے نا عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا معنی جو ہے وہ ہے چھٹکارا رہائی آزادی تو کیونکہ اس رات رب تالہ گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے رہائی تا فرماتا ہے آزادی دیتا ہے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے ان کو تو اس وجہ سے جو ہے اس کو شب بارات کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس رات حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے آکری مرحیص وسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات رب تعالی بنو کلاب کی جو بکریوں کا ریوڑ ہے ان کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات کو رب تعالی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرماتا ہے آزادی عطا فرماتا ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے ام المومنین منی نمائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انغا آپ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک عصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو رب تالہ میری امت کی کثیر تعداد مطلب کہ بنو کلاب کا جو ریوڑ ہے بکریوں کا وہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس ہوتی تھی تو بنو قلب بھی لفظ آیا بنو کلاب بھی آیا تو ان کی بکریوں کے ریوڑ کے جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ رب تعالیٰ اس رات کو گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی فرماتا ہے جس وجہ سے اس کو شب برات کہا جاتا ہے اور اس رات کی بہت فضیلت ہے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے تو وہ استغفار کریں نوافل ادا کریں اور رب کے حضور سر بسجود ہوں اور پوری رات جو ہے ہم عبادت میں گزاریں رب تعلیٰ ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیقہ طافرمائے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیقہ طافرمائے رب تعلیٰ ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے کی توفیقہ طافرمائے و مال بلامب